رايح ويا الفريندز كاشخ بقميص و جينز حتى الجوتي مولع احس اني من كينجز دار اليوم جوي نار جوي فوق <تصفيق> مهما صار عطه يمين عطه يسار يلا دي جي شغل لنا